З восьмирічним сином до реабілітаційного центру звернувся Павло Ліщинський. Каже, хлопчик має інвалідність. Ми вже з 1 повинні були проходити реабілітацію в себе там, на базі теж, також, медичного центру. Але ми не встигли і зараз от, цей центр нам, взяв нас на реабілітацію і нам дуже допомагає. Зараз от, проходимо діагностування. Десь через, через пару тижнів нам вже зможуть надати якусь більш-менш ясну картину, на яку ну, в якому стані знаходиться дитина, на що потрібно більше звернути увагу. Для восьмирічного Олександра це перше заняття в Тернопільському реабілітаційному центрі. З ним спілкується психологиня закладу Ольга Понита. Ми на даний момент робимо роботу з тим на те, що він міг на даний момент. Тобто, дрібна маторка, велика маток, перцепція, сприйняття. Тобто, перевіряємо. Розвиток дитини на даний момент і визначає рівень розвитку. Ми складаємо індивідуальний план, який підходить і вихователям, і батькам, і пишемо рекомендації. Тобто дитина може саме рекомендацією піти або в школу, або в садочок. Анастасія Хоруженко приїхала до Тернополя з Охтирки з 4-річним сином. Ми звернулися з того, що у нас є у дитини проблема з мовленням. З дитиною займається вчителька з образотворчого мистецтва Катерина Філь. Це є основний засіб віднайти той психоемоційний настрой, який дасть поштовх для розвитку дитини. А тоді ми дивимося, хтось більше любить пластиліном, хтось фарбами, наприклад, пальчиковими малювати. Так? Тобто, але найперше це є розвиток дрібної моторики. Я Сухомлинський казав, що усі м, таланти, здібності дітей на кінчиках їхніх пальчиків. У реабілітаційному центрі надають допомогу не тільки дітям, а й їхнім батькам, каже директорка закладу Наталія Турецька. Батьки так само проходять свою своє кризове консультування, батьки так само проходять свою групу підтримки. Ось, і батьки задіяні в роботі наших майстерень. Працюють всі види реабілітації: і психологічна, і педагогічна, і фізична реабілітація. Працюють консультації наших лікарів, невропатолога, психіатра, психотерапевта. Вони активно в швеній майстерні, яка обслуговує потреби фронту. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.